Як я втомилась. Знову це опитування. Кого питати? Про що? Я вже все на світі за ці три роки спитала. Не знаю. Так хочеться щось Мені дуже подобається працювати у контактному зоопарку. Розумієш, ти прийшов зранку, ще нікого немає, нарізав яблучка, моркву. Точно, Вони роботу. Щасливі. Ти можеш ходити, трикати з них. До речі, у нас з'явилася дуже маленька лама, і в неї такі вже великий очі, великий ніс. Вона ще така пухнаста, біленька, дуже гарна. Зараз е тільки відкрилися, ми нарізали яблучка, моркву, погодували їх. Зараз вже вільний час у нас з'явився. Не дуже, ну, не дуже важко. В принцип, Нормально. Мені подобається, Ти дуже спокійна робота. А що? а що за робота? Перепрощаю. Що за робота? У контактному зоопарку. Це що, там? Так. Мені підходить. Ну, не офіс в центрі Києва, звісно. Та й не ясно, що доведеться робити. Але тваринок я обожнюю. Наставника мені дали, тому... Буде пушка. <реш> <реш> Ось вот інструмент, все, що вам потрібно на сьогодні. Ну, вам ще ж, звісно, було б, бы, звісно, переодитися. Форма одежды трохи не відповідає вашим сьогоднішньому заданні. Не для того я, звісно, з села приїхала, щоб за тваринами прибирати. Але цим мене не налякати. Ваша задача — тут повністю від початку до кінця, Покормити їх, стекла тут помити, домики. Неважно, там у них туалет, соответственно, водичку поменять, их бассейн, чтобы было чисто, и можно было сюда зайти с людьми. Окей. Okay. Здоров, дружбан, я сегодня твой раб. Работа. ну просто так у нас люди здесь не работают первые две недели работы отсея это больше половины людей которые там потому что животные если где-то будут какие-то нюансы недоработки они будут то болеть то проблемы могут быть да Подтверждается это все да отдай отдай Нет! наша да В детстве я хотела працювати. Дрессеривальниці. Але, напевно, що там теж треба прибирати, не тільки за тваринами, а й за собою. А ну дай! Ти куди пішла? Іди сюди! Дай сюди! Ну дай! Ну, гризей! Ну, ні! Ну, не їж! А! Спокійна робота, казала вона. Ага! У моєму уявленні ми помінялися роботами, означає Я роблю твою, а ти мою. А не я роблю твою, а ти відпочиваєш. Наступного разу треба, мабуть, проговорити цей нюанс. Ок. <різь> <різь> <різь> Одне різке двіженіє. У нас, да, были случаи, что они сделали подкоп, выбрались, но никто не ушел никуда за зоопарка. Один мальчик, вот этот вы видели, мурчик, он был наверху, на вольере сидел, девочка, у нее были еще два щенка, она их забрала и приседилась в отдельный вольер, а другая девочка просто по территории гуляла. Они их здесь кормят, с ними, если хорошо обращаются, ухаживают, то они, соответственно, ну, не такие вот дурные, чтобы уходить. Тут же треба заметать, там, 690... Mm -hmm. В принципе, достаточно этого. Да. Если вы в домике убрали? Нет. Такая задачка, нужно залезть туда да Там Такой проход не, не сильно, а большой. <музык> Блин, я сейчас не приколываюсь. Направда, здоровенькі. Ні, це нереально. А чого я сиджу? Я теж так зможу. Та невже. Крістіна швиденько зматикувала. Якщо життя підсовує тобі мікрофон, треба ним скористатися. Перепрошую, а може скажете, за що ви любите ВДНГ? Ну, за последние 10 лет ВДНХ очень изменился и преобразился очень классно в плане внешнего, очень много локаций для деток, для взрослых, есть где погулять, есть, можно покататься на велосипедах, и очень круто, очень классно, можно отдохнуть как в будний день, так и на выходных. Вроде бы все. Да, дуже дякую. Пожалуйста, хорошо вам дня. Да, и вам. Портпу. Давай зі мною. <фіх> Ні, не так. Порались, хватить. Мене інші тварини ще чекають. А у вас прибиранням оця одна людина займається. Да. Здурити можна. Що ще заводить? Да, ви, мабуть, на, на камішек виложите, щоб з камішками носити, бо там камішек для того, щоб вони не перебачувалися. Підняла <фіх> сам не мішу, нічого страшного. Ну, я думала, що так і треба. Це, за дві години мають прибрати все. все? я хочу знову бігати з мікрофону. Хлопці, скажіть, за що ви любите ВДНГ? Що, ніхто? Дівчата, скажіть, за що ви любите ВДНГ? Що? Все? Так. Да. Так, да. супер. Може, скажіть, за що ви любите ВДНГ? Дуже просте питання. Перший я тут, раз. тут перший, перший раз. перший раз? Чтобы, конечно, ты все затрусить здесь. А, что сейчас затрушу. Я как раз вчера маникюр сделала, нормально. Стоишь сидишь и виши на то суть. Как доброе, что я переведу, ну ладно. Сиди, уби, убивай. Да, не забудь им домик бросить, туалет им. Да, про их туалет не забудь. Осталось мне впечатлений. Они ждут еду уже. Девчонечки сейчас. Заюзик, купи водички покажи. Сейчас покормим моих подружек. Я их замечала. Девочки, я пришла. Прям в тазик кидать. Велику, так? Так, да, велику uh, да, місочку їм, да. Ага. Uh -huh. угу. Подивіться, вже. Ди- ди- ди прислав же пришле. Все. Я справляюсь. ідемо розчисувати ламу. Папежали. Шукай Вітаю вас. Можна это не знімати? А, так. Да. Окей. Все. Держите вот такой вот приборчик. Вот. це Что за? Это для того, чтобы, да, попытаться расчесать ламу. Вот, такая вот у вас задача. Ну як ви думаєте, це місія невиполنىма да, Ну виконуема? да, це нереально, тому... поэтому <сі> Так, а вони кусаються? Ні, не кусається, плюється. Привет! Це Ти куди? А як звать? Масик. Давай подружимся. Масик. Реально все як з чоловіками. Бачите, підкорми і розчисай. Ні. Ні, ні. Я ті занула. Ну не больно ж було. Гужі моя рибка. Ти мене пробоч. Я хочу сказати, що я не змогла це зробити в цьох мене. Масик, поки. Мені не везе з Максимом, просто. Так, останнє завдання. А, це ж ми покормили тільки єнотів. Взагалі залишилися нам обізянка, лемури і носухи. Обізянка. Побіжали. Можно это не снимать. Можно это не снимать. Можно это не снимать. Можно это, это не снимать. Ну, у них и робота. Вручаємо. Да. Всё, идёмте сейчас. Сейчас её её вообще нужно немножко будем. подготовить ещё и ильчить я можу робить? Дома навіть наветить её дедушку. Мне что страшно? Дома поддержим. Мені так незручно через те, що вони через мене оголодні. Які вони вольнюсінькі. Ні. А їм все решту? Я не йшла своє покликання, тоді чи клітки. Тут стаканчик сидім, а то на всіх вам зараз діліть. Мама вже мотить квіти. Ой. Не переживайте, я тут працювати не залишуся, так що ви будете ситі і чисті. Близько 30 вольєрів потрібно прибрати за 2 години. Я за ці дві години прибрала один вольєр. І ледь-ледь не кормила, і то не всіх е, тварин. Ну, мене просто не можна сюди. Да. Найменших покормила, і те, і то вони мене сиділи, чекали, так вже довго, леть ледь не посиніли. І, короче, мене до тварин пускати не можна. Ну, ні, ну, зараз побіжіть. Є? Да, так, побігала. Гужонькою. Пачище семечки. Оп. Вот, на работу, наверное, же без золотой, да? Ну, если для первого раза можно из пяти баллов семечки поставить 4, а так то, конечно, троечка. Якщо тобі так подобається твоя робота, то й працюй, я б шла далі. Шукати.